أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم جميع مليون أهلا وسهلا مرحبا مرحبا بالجميع أزول ولن نزول دائما في الوجود رغم كيد الشيطان وإبليس أهلا وسهلا بكم أهلا رحمة رملة رملة وبابا إدريس وغسان وجنبلاط دور أهلا بكم المهم نستنى شوية كالعادة نترقب قليل كالعادة وننطلق في بقيه الفيديوهات هذا فيديو رقم ثلاثه وعشرين غدوه باش نعمل مقابله في المباشر مع زيرو نت خضم فمتى سمحوني ما حلى عطش ازول ازول ما تسالي ازول احمد آه اذا غدوه ما يكونش فما مباشر على القناه نتاعي لكن في العاده يوصل لكم يعني الاشعار لاني حطيته في المباشر آه المهم يعني آه المباشر باش يكون غدوه مع اظن نفس الوقت اظن نفس الوقت نزيد نتاكد وطبعا نحطه لكم وني آه باش تكون دردشه دردشه حول آه منعرف حول شنوها بالضبط دردشه شا... درد في المطلق مع ناصر زيرو دردشه في المطلق مع ناصر زيرو المهم توصل لكم النتي الاشعار هل يمكنك ان تذكرني إذا كان السود اكثر تطورا جسديا في اي جانب تكون الاجناس الاخرى الاكثر تطور جيل بارتو احنا قلنا تطور خفيف جدا لان هذه يعني الاجناس الاصلية ليس هي نفس الاجناس الحالية الاجناس الاصلية كانت موجودة اربع اجناس فوق الارض موجودة قبل الانسان العاقل هناك ما يسمى الانسان الماهر اللي خرج قبل اكثر من مليون اكثر تقريبا مليون سنه من افريقيا وعمر الكل الارضيه وأظهر ما يسمى الاجناس الاخرى اللي هي النيدرتال اللي في اوروبا وهو الجنس الابيض وهو اصبح معناتها معروف معناتها النيدرتال وعندك الجنس ما يسمى ديسي نوفا اللي هو الجنس الصيني والجنس اللي نسميه الجنس الأحمر اللي هو الجنس فلوريس اللي هو قصير ثم وهذوما الأربع أجناس كل واحد عنده قوة فهمت أما كانت قوة قبل ما يكون الإنسان العاقل عندما ظهر الإنسان العقل اختلط الإنسان العاقل مع الجنس الأسود واختلط مع النيدرتال شوية برك نسبة نسبة قليلة أما الأغلبية توا موجودة هي جنس الجنس العاقل عندما اختلط الجنس العاقل مع الإنسان المهر المتطور وقضاء عليه أصبح الجنس الأسود اللي نعرفه توا واللي هو عنده قوة الجسد ثم اختلط هالجنس العاقل مع الجنس نيدرتال وأظهر الجنس الأبيض اللي هو عنده قوة العقل واختلط الجنس العاقل مع ديسونوفا واللي هو عنده قوة الروح ما يسمى بالطاقة واختلط الجنس الفلوريس اللي هو الجنس الأحمر مع الجنس العاقل وعنده قوة النفس أزول الحياة جميلة تحية الحرية الله يلعنكم خديجة فلور الله يلعنكم شكرا شكرا نيكولا ميكافيلي اكلاب شكرا خديجه فلوخ سلام الجميع أزول أزول أزول بيراميد إجيبت مساء الخير أزول في اللون تحيه للأمازيغ خديجه ربك يدخلك للدار كان تبقى هنا برا كمل شق فترك لا خليها رفيق مرحبا بيها خديجه فلور تحياتي الجميع آه. أنت تسألون مساء الخير. خفت خديجة خفت من شنو؟ لطف عليك، اللطف عليك، اللطف عليك، ما تخافش، مساء الخير إخواني جميعا، أهلا، طبعا عبد الرحمن شفته لكن ما قريتش شنو أكتب، سلامت كذا كم يغيبش عن النظر. رغم اللي عنده قديش نيكولا ماكافيليا اكتب اوكي. والله توحشنا سبك يا عبد الرحمن. سلامات. تحيه للجميع. المهم ننطلقوا ننطلقوا باش نعملوا ملخص اللي عملناه المره الاخرى. وباش ندخلوا عن نتكلموا على عالم الجن ومن بعد نخليه بعض الاسئله. أه السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. ما ازول أهلا وسهلا بكم ولا نزول اليوم باش نتكلم على حقيقة الجن في الغنوصية أه تكلمنا في الفيديو السابق عن إبليس وفهمنا أن إبليس في الغنوصية هي إيقونة أو لوجو موجود من الأزل وظهر دون ظهور وإنما عندما ظهرت فكرة أو إيقونة الرب وفي هذه الإيقونة, الإيقونة الإبليسية تضم كل ما يسمى الايقونات الشر او ما يسمى الشياطين وقد قلنا ان ابليس في عالم الوجود يمثل كل شيء يريد العوده بنا الى عالم العدم وفي عالم العدم ابليس هو كل من اراد الخروج من العدم يعني المساله مقلوبه في عالم العدم يعتبر يعني مساله ابليس وهذه معناتها الفكره اللحظها في الديانه اليهوديه أنهم إبليس يعتبروه الخصم، ليس يعني انه خائب يعني أي واحد خصم نسميوه إبليس فهمت يعني هذه مسألة مهمة وهذه فكرة يعني تقرب شوية للغنوصية عندما تقول إبليس بالنسبة لعالم العدم هو الوجود وبالنسبة لعالم الوجود هو العدم وقد قلنا أن إبليس له التمثيل في عالم الوجود هو الزمن وان الانتصار على الزمن هو الانتصار على ابليس، طبعا هذه يعني فكره عامه مش معناتها ما تاخذوهاش يعني ديما الايقونه تاخذ عده اشكال، فانت ما نجموش نقولوا مثلا هي زمن لا، وانما نقولوا ان آه اللي يمنعنا من الخلود ما يكون الا آه ابليس او ما ما يكون الا شيطان لانه معناتها يريدنا العوده للعدم ونحن لا نريد العوده للعدم ونريد ان نخلد في هذا الوجود وكل شيء في الكون وكل شيء في الوجود تلقاه يسعى من اجل البقاء وهنا معناتها ما نحبش ندخل في التفاصيل هذه على مساله الانتحار عندها راي مهم الغنوصيه تعتبر طبعا الانتحار عمل جدا خايب بالنسبه للغنوصيه الانتحار هي من الاشياء المنبوذه جدا وهو عباره على نجم نقوله عمل خبيث كما تقول الغنوصيه ان لولا ايقونه ابليس او ايقونه الشر او ايقونه الشياطين وكل ما تحتوي لا يمكن ان يتطور الوجود يعني الشر او ابليس هو عنصر فعال مع من أجل الصراع بين الخير والشر وأن فكرة الشر هي حاجة ضرورية للتطور كما قلنا أن الونسية تعتبر الشر هو أقل خير والخير هو أكثر شر وأن الشر هو عبارة على القاعدة الأساسية اللي تقوم عليها الوجود وذي نجدوه في البوذية حيث تقول لا يمكن أن تكون بوذياً حتى تؤمن ايمانا مطلقا ان الحياه عذاب وهذه فكره جدا جيده وانا نطبقها في حياتي ان اعتبر كل المصايب امر طبيعي اتصور يعني اي واحد يش يقول لي مصيبه مهما كانت فهمت اللي تتصورها بالك فهمت بالنسبه لي امر عادي لان بالنسبه لي العذاب والمصايب هي امر طبيعي وقاعده اساسيه لهذا الوجود بينما يمكن نتعجب كي واحد تصير له حاجه باهيه نتعجب ونفرح طبعا اما كي تصير حاجه خايبه لا نتغشش لشيء عادي كل شيء عادي فهمت فهي قوه فعاله في عالم الوجود اي يمكن هذه الايقونة الشر طبعا الغنوصيه تعتبر الايقونه ومحتوى الايقونه تظهر مع الوجود بشوية بشوية ويمكن طبعا ويمكن احتمال ان الايقونة بتاع ابليس تظهر بعد الاف ملايين السنين ولما لا يأتي في يوم من الايام انه مثلا نضرب مثل ان الانسان يصبح رب هذا الكون الرب المسير ليس الرب الخالق ويظهر مقابله قوة اخرى سوى بالبشر البشر او من موجودات اخرى تمثل هي قوة إبليس والشياطين هذه نقطة هنا باش نعمل بين قوسين البارح قال معناتها أنا وقتا نعمل الفيديوهات متاعي دائما أعتمد على الذاكرة الشخصية متاعي وما ولا أعتمد كثير على الـ الـ الانترنت إلا في حالات خاصة جدا عندما تحب نتأكد من معلومة البارح واحد قال يراه طاووس خطر فكرة طاووس قال يراه طاووس ماهوش ما هو ملك النور وما شيطان ليس هو شيطان طبعا انا سالت السؤال هذا لبعض اليزيديين في في العراق قابلتهم في حتى قابلت معناتها في هوني في في هولندا ومعنت قالوا لي انه طاووس هو ملك فهمت وهو يعتبر الشيطان ولكن طبعا هنا يمكن غلط في حاجة أن اليزيديين يؤمنون برب ولكن يقدسون طاووس يعني طاووس عبارة على مقدس ولهذا عدت إلى الانترنت لكي أتأكد وأنقل لكم ما وجدت على حسب المعلومات الأكيدة فهم يزعمون أنهم يقدسونه لأنه حافظ الوصية لله تعالى ويورد اليزيديون قصة ذلك ويقولون فيها أنه عندما خلق الله تعالى إبليس مع الملائكة أمرهم ألا يسجدوا لغيره وعندما خلق آدم عليه السلام أمرهم الله بالسجود له فقال عزرائيل بين قوسين الذي هو الشيطان فمت لله تعالى ربي أنت أوصيتنا ألا نسجد لغيره فكافاه الله تعالى فوضع الطوق الذهبي في عنقه وجعله رئيس الملائكه واصبح اسمه طاووس ملك كما يسمونه الان وهو اكثر شيء مقدس عند آه اليزيدية طبعا انا نقلت لكم المعلومه هذه باش تتاكدوا طبعا انا يمكن نغلط يمكن ننسى من لا ينسى معناتها الانسان سمي انسان لانه يميل للنسيان ولكن تاكدت من ما طلعت عليه سواء في الكتابات العربيه او الكتابات الاجنبيه وتاكدت ان طاووس هو رمز الشيطان ولكن يعتبروه معناتها موجود مخلص رفض السجود لادم طاعه لله وقلت لكم اللي موجوده هذا في القران عندما معناتها يقول لك ومثل الشيطان يقول لهم اكفروا بعد يقول اني اخاف الله رب العالمين بح. اليوم سوف نتكلم عن الجن وهنا الجن بالنسبه للغنوصية معناتها معناتها خلينا نتكلم ساعه على الجن بالنسبه للاسلام طوس الملاك المهم يعني غير حبيت نتأكد من المعلومة خاطر البارح واحد شككني قال يراه ما ماهوش واحد راهو هو ونور الشمس طبعا عنده ياسر معاني وهو من اللغة الكردية هو مقدس مثل مثلا الهندوك يقدسوا البقرة أو المسلمين يقدسوا الكعبة المهم الإنسان كما قلت لكم يمكن يغلط صحيح أن فكرة الجن لو كلمة الجن كلمة الجن لا نجدها في اللغات الاخرى، فهمت؟ هي كلمة معناتها نجم نقوله خاصة باللغة العربية. لكن أتذكر من الذاكرة وزيد من أكد أني تكلمت مع بعض اليهود قالوا لي كلمة الجن موجودة في العبرية. والجن هي عرفت في الصحراء العربية وقد عرف كتاب العزيف لعبد الله الحضرد الذي كتب علاقته مع الجن. وصراعه مع الجن، كما ان في التقاليد قبل الاسلام كانوا يقول لكل شاعر له جن يلقن له الشعر. اذا كتاب العزيف لعبد الله الحضردي الذي يطلق عليه بالعربي معناتها مجنون بالعربي المجنون وعلاقه الانسان بالجن، الاسلام تقريبا هو وحده من يحكي على كلمه جن، فهمت واعطاها أهمية كبيرة وهو موجود قبل الإسلام وعندما جاء الإسلام أصبحت عقيدة فعلية موجودة في الإسلام واحنا نعرف القرآن ذكر سورة الجن ويعتبر الإسلام يعني الإيمان بالجن هي الإيمان بالغيبيات وفصل الإسلام في مسألة الجن واعتبرهم موجودات مثل البشر يأكلون ويشربون ويسكنون وقسم آه الاسلام الجن الى آه عده انواع آه يعني ما يسمى جن آه آه معناتها الجن اللي يعيشوا في الارض اللي سماهم العفاريت والجن المارد الذي يعيشوا في الماء وفهمت والجن السلف او اللي يعيش في السماء وموجود معناتها ذاك الشيء تلقاوه في في الاحاديث وأنواع الجن والجن الأحمر والجن الأزرق وجن كل أنواع من الجن وحتى أنهم عندهم روايات أنه يتزوجون مع الجن حتى الإسلام مع معروف أنه حرم للمرأة أن تتزوج مع جني ولكن سمح للرجل أن يتزوج مع جنية وعندما سئلوا لماذا قالك لأن المرأة عندما تتزوج بجني يمكن أن تحبل وتنجب آه انسان ويتهمونها بالزنا وترجم وهي في الحقيقه لم تزني بل يمكن كانت متزوجه مع جني ولهذا الاسلام لان المراه تنجب آه وعلى حسب الاسلام وخرافات الاسلام انها الجني كي عرس بجنيه بانسيه يجيب انسي وكي الراجل يعرس بجنيه يجيب جنون. هذاك علاش يعني فما ياسر رجال يقول لك تقول له علاش ما عرستش؟ يقول لك انا معرست بجنيه وهو مسموح في الاسلام، والاسلام يعتبر الجن كيفه كيف وكيف البشر، وحتى يقول في الروايات ما نحبش نقعد نذكر لكم شنو يقول الاسلام في الجن، كيفاش ياكل بقايا العظم، هذاك علاش يقول لك في الاسلام كي تاكل اللحم ما تمشمشوش ياسر، باش تخلي شويه للجن وياكل من المزابل ويسكن في الانهار وفي الاوديه وفي الاماكن الخاليه، وقصته قصة ويقول لك إنه مخلوق من نار ويقول لك إن الشيطان كان من الجن ففسق عن أمر ربه وغير من الحكايات المهم يمكن ترجعوا للكتب الإسلامية لتعرفوا آآ فهمت لتعرفوا حقيقة الجن في الإسلام خليجة <تصفيق> اكيد المتزوجه بجني <تصفيق> بجني المهم معنىش في نغزر للتعليق مش نغطي تعليق ترى أنتم ما, اه ما انتوا ساعات تعملوا تعليق بضحك ضحك خلينا ناخذ كلمه جني كلمه جني قلت لك موجوده في العربيه فما شكون قال لي اللي هي موجوده في العبريه واكيد الشاريدي يعرف المساله هذه هو مختص في العبريه اه يعني يمكن ترجعوا له ولا تسالوه يقول لكم هالكلمه جني موجوده اه لكن اذا ايضا نجدوها اه موجوده في في اللاتينيه وفي اليونانيه اما ما هيش نفس الشيء اسمها جينان جنان والذي هي تعني الموهبه او القوه واحنا نقولها بالفرنسيه كلكا ايتان جيني انسان يعني عبقري انسان معناتها عنده قدرات خارقه للعاده طبعا اللي يفهم الفرنسيه يفهم معنى جيني ولكن الكلمة هذه ما عندها حتى علاقة بالجن اللي يقصدوا الإسلام فهمت بالمفهوم الجن اللي عند العرب كما إن إنها نجم نأخذ الجن على أساس الفكرة الفكرة بحد ذاتها إنهم موجودات مثل البشر موجودين معنا ما عندهم حتى علاقة لا بالملائكة لا بشيء آخر لأن الإسلام يعتبر أو العرب قبل الإسلام يعتبر الجن موجود مثل الإنسان ولكن لا نراه ومن هنا نلاحظ أن هذه الفكرة نجدها في كثير من المناطق والمعتقدات تحت أسماء أخرى هذه معناتها مسألة مهمة نجد الفكرة في المعتقدات الإسبانية خاصة في جنوب إسبانيا وحتى في شمال إفريقيا وخاصة في جزر الكناري طبعا أنا مانيش نعمل لكم بحث على الاسم شنو هو اسمه بالأمازيغية أما هو ما عنده حتى علاقة بالأرواح يعني أرواح خطر الأرواح أو ما يسمى ما عنده حتى علاقة بأرواح البشر هي موجودات قائمة بذاتها ويؤمن بها الشعوب هذه حتى إنها موجود في إفريقيا من يؤمن بما يسمى موجودات مثل البشر ولكن لا ترى وكما أن نجد نفس هذه الفكرة عند ما يسمى الهنود الحمر والصينيين والديانة البوذية وخاصة الديانة الكونفوشية نلاحظ أن المعتقدات الجنية بموجودات تشبه الجنة عندها اسم آخر نجدها في منطقة الصين ومنطقة أمريكا ونجدها شوية في إفريقيا مش ياسر وفي نواحي جزر الكراري ومن هنا نفهم حقيقة هذه الكلمة أه حقيقة هذه الكلمة في الغنوصية ان الجن ما أنت بمفهوم ليس الجن لا ما عندها حتى دخل بالغولة الغولة حاجة أخرى أه يمكن يمكن بالحق عندك الحق ما جاتش البالي احنا نقوله غولة الغولة يمكن تكون هي مقصود بها نوع من أنواع الجن بالحق احنا في تونس نقوله الغولة اما ها. نقوله عفريت زادة انت والعفريت ده يطلقوه على الثعبان الكبير اللي تحت الارض الغوله عندك الحق فكره الغوله هي فكره موجوده معناتها نفس الشيء معناتها نعرف احنا قصه الغوله العمياء وقصه الغوله والسبعه بنات ولا ما نعرفش عليها ولا آه... الله حرم ليه يتعلموا والله حرم اللي يتعم يتعملوا به. ما عادش نقرا به نواس في الغنوصية الجن كمفهوم ليس ككلمة يطلق على ما يسمى بالطاقة الإيجابية والسلبية عن الطاقة يمكن أن تكون شريرة أو أن تكون يعني يمكن أن تكون نافعة أو شريرة وهذا ما يعني تطلق عليه معناتها الغنوصية الجن التي يتم تسخيرها للخير وللشر يعني استعمال الطاقه للخير والشر واحنا نقول نستعمل الجن للخير والشر كما نستعمل الجن للاعمال معينه او نستعمل الجن للتحابب ونستعمل الجن للكره ونستعمل الجن في عده اشياء نفس الشيء هي المقصود بها في الغنوصيه هي الطاقه بخيرها وشرها واحنا نعرف إن في الجن يقول هم المؤمن وهم الكافر على حسب ما يدعون استعمال الجن هنا نلاحظ الإسلام عندما تكلم عن إبليس الذي هو كما قلت لكم البارح يعتبر الزمن أو شبيه الزمن قادم من الجن قادم من الجن يعني الإسلام يقول لك أن إبليس أصله من الجن يعني هنا نجد مقاربة من بين الغنوصيه في الفكر هذا ومن بين الإسلام عندما يقول إبليس قادم من الجن يعني ما يسمى الزمن جاي من الطاقة واحنا الطاقة نقصد بها هوني طبعاً الحركة كما قلت لكم في الغنوصية الكلمة خطر هي إيقونات يعني الإيقونات يمكن أن تظهر على شكل طاقة يمكن أن تظهر على شكل حركة والحركة مرتبطة ارتباط كل بالطاقة فهمت نفس فكرة الحركة التي هي نتيجة الطاقة وبظهور الحركه والطاقه حدث ما نطلق عليه الزمان، طبعا انا مانيش باش ندخل في التفاصيل تاع الزمان هذاك على الغنوصيه ما يسمى بالغنوصيه والصفر المطلق، تو نزيدو هذاك كل شيء نفهموه بالديتاي بالتفاصيل كيفاش العمليه تمت على حسب الفكر الغنوصي. في الحقيقه الزمن غير موجود الذي يرمز لابليس بل هو نتيجه الحركه. يعني هو الزمان بحد ذاته غير موجود مثل مثله الظلام آه نجم نقوله ولكن هو نتيجة الحركة يعني هنا يعتبر الجن هو أكثر وجوداً كإيقونة داخل الإيقونة الكبيرة أمام عندها حتى علاقة آه يعني موجود يعني وجود فعلي وهو ما نسميه الطاقة فالزمان غير موجود الذي يرمز إلى إبليس بل هو نتيجة الحركة لا يمكن أن تكون بدون طاقة والتحكم في الطاقة والزمان هي الذي التي نجدها واضحة في قصة سليمان عندما سخر الشياطين والجن حيث أنه سخر الشياطين والجن وقتها سيطر على الطاقة أو الحركة الطاقة والحركة هي نفس الكلمة لكن يعني مش نفس الكلمة أما ترمز إلى ما يسمى الجن حيث سليمان سيطرة على الشياطين والجن نقل عرش طبعا أسطورة نقل عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين ومن هنا نفهم, نفهم أنه اللي يتحصل على قوة الإنسان عندما ينجم يتحكم في الطاقة ويتحكم في الزمن يمكن أن يتحكم في المادة التي تخضع للزمان والحركة والطاقة هي تحويل الطاقة إلى مادة أي إظهار الجن أو ما يسمى إظهار الحقيقة الوثفية وعندما نجيو نشوفه من الناحية العلمية نشوفه هي الطاقة بحد ذاتها يعني في الطبيعة تتحول إلى مادة والطاقة موجودة في كل مكان يعني هي موجود عندما لك الجن يشبه للبشر يأكل ويشرب يعني يقصد أن الطاقة تشبه للمادة، واحنا نعرفه اللي إبليس هو رمز المادة أو رمز الجسم بينما الجن هو رمز الروح أو رمز الطاقة طبعاً هذا من أجل أخذ فكرة، آه أي وجود الفكرة، من أجل تأخذوا فكرة عامة ما نحبش ندخل في التفاصيل، آه عندما توجد فكرة لا يعني إنها موجودة فعلياً كما هي وكما وصلتنا لان تفسيرنا ومعرفتنا بحقيقه الكلمات هي مهمه جدا وننصحكم ننصحكم يعني نصيحه ان بالنسبه للي يتكلموا بالعربيه ان يتابعون شريدي مع هو مختص في استخراج اصل الكلمات يعني شريدي مع مخ... انا نشوفه معناتها سمعت الى بعض الفيديوهات بتاعه نتبعه طبعا انا العلم استفيد من كل انسان يقدم معرفه وكما قلت لكم اا, آآ قلت لكم يعني انه الغنوصيه رغم اللي كلها توصل الى نفس النتيجه الا انها تستخدم عده طرق للوصول للحقيقه ومنها آآ ومنها آآ مساله آآ اصل الكلمات وخاصه اللغات القديمه اللغات القديمه ليس صدفه ان الناس تتعلم اللغات القديمه لان معرفه معنى الكلمه ليس صدفه والبحث عن الحقيقه من الكلمه هو امر جدا مهم وكلمه جن او جان او جنيه التي بمعنى استتر واختفى او غير ظاهر على علشان نقول جن الليل اي معناتها زطرى هو المشكل ان ابتعدنا كثير على المعنى الحقيقي للكلمات لان هذه الكلمات لم تعطى صدفه لم يعطيها الانسان الاول صدفه ولكن معناتها في الاول كل كلمه موجوده خاصه الكلام القديم كانت عندها معنى مؤكد ولكن مع الوقت الانسان نسى فعندما تعرف معنى الكلمة الحقيقي وعلاش قالوا الله الله ورب رب, رب، وعلاش قالوا جن جن وشيطان شيطان هنا تنجم توصل الى حقيقة الكلمات. أه، مع معناتو هي طبعا مختصين في مسألة اللغة وعلوم اللغة وهي مسألة مسألة جدا مهمة. المشكل اللي احنا نتعلم اللغة عن طريق التلقين الأعمى دون الفهم الحقيقي للكلمة. فهمت؟ صحيح عندما يجي يقول لنا هذا قلم آه هذا قلم مثلا، باهي انا عرفته القلم وعرفت شنو انا اعمل به، فهمت القلم آه شنو انا اعمل به. حتى في الرسم نتاع الحروف نتاع اللغه عنده معنى، ولهذا آه لو آه تطلعون على بعض الكتب في المجال هذه مثلا كما الكتاب اللي معناتها آه معناتها كيما معناتها اقوال علي حول تفسير الباء من نقطه الباء من بسم الله الرحمن الرحيم. الحروف سوى كانت العربية أو اللاتينية أو الأمازيغية أو المسمارية أو حتى الفرعونية لم ترسم هكذا وإنما هي تخفي في داخلها حقيقة جدا مهمة ولهذا نقول لكم أنا رأي الحقيقة يمكن أن تصل إليها أما مباشرة أو عن طريق أي سبل من سبل المعرفة وأحنا متجرون علمون يقولون القلم قلم خلاص انا نعرف هذا قلم ولكن عندما يقول لي جن أنا كنت يعرفني أن الإنسان الأول عندما كلم كلمة جن يعني هو حس طاقة واعتبر لهذه الطاقة لها تأثير على المادة فظن فمتى سماها جن لكن هو عارف حقيقتها لكن مع الوقت ومع الزمن وجيل أولاده يعلموا جن وعلموا جن وعلموا جن, وعلموا جن ولا كلمة جن موجودات ومخلوقات وحكاية فارغة ولا مثلا كلمة رب ولا رب وقعد على السماء واستوى على العرش وجابوا لنا قصة وحكاية ويحملوا عرش ربك يومئذ إذن ثمانية وبطيق ودلاع وسنافر ونحكي لكمش يعني قية القصيدة اللي هي طويلة الجن هي الطاقة وهي الروح وهي الحركة وإبليس هو الجسم والمادة المادة بالنسبة للعدم والعدم بالنسبة للمادة وإبليس هو المكان الذي هو يحتوي كل الأسباب. إحنا قلنا إن الجسم في الغنوصية مقصود به الشيء ومقصود به المكان. يعني المكان والجسم وهذا يرمز للشيطان والسيطرة على المكان أو ملء المكان الذي هو معنتاه يكون فارغ. يعتبر السيطرة على المكان الذي هو الشيء. أو ملء المكان الذي الشيء الذي هو مكان لأشياء أخرى مثل فكرة السيطرة على الشيطان أو السيطرة على إبليس وهو ما يسمى بالتعمير في الوجود ونفس الشيء السيطرة على الزمن لأنني بيش حاجة لازم وقت وفي أسرع وقت تسيطر عليها أو تملاها أو تعمرها أو تبنيها يعتبر السيطرة على الشيطان او على ابليس. اذا لكي تتغلبوا على ابليس لازمكم تخدموا، لازمكم تنجوا لازمكم تعملوا، لازمكم تستفيدوا من وجودكم في هذه الحياه وتستغلوا اي دقيقه واي لحظه وما تخليش فتره من الاوقات متاعك تضيع في الفراغ وفي الحكايات الفارغه. طبعا عندما نقول حكاية الفارغه ما فماش حكايه فارغه، كل حاجه حتى ولو نعملها سلبيه، نحاول بشردها ايجابيه ونتعلم منها ونعرف الاشياء كما ان قلت لكم الانسان متكون من اربع عناصر التي هي الجسم والروح والنفس والعقل والنفس طبعا الجسم متكون من جسم ومخ اللي هو يربط مع ما يسمى بالعقل والنفس هذه مساله مهمه جدا إذا ما يمثل الشيطان أو إبليس هو الجسم وما يمثل الجن هي الطاقة طبعا هنا حبيت نعمل ملاحظة قبل ما أختم هناك من كتب لي تعليق قال لي أش تخرف وحدك تستعمل لنا في اللوحة المحفوظ وكلمة الجن وكلمة النفس لماذا لا تستعمل مصطلحات علمية رغم أن كل هذا موجود في المصطلحات العلمية وانا كيما قلت لكم قاعد نقرا في العلوم الحديثه في هذه المساله لكي يثقف نفسي معناتها من جهه ولكي اعمل المقارنه لاني لاحظت ان كل ما هو موجود في الاديان كثير ما هو موجود في الاديان عندما يقول لك فهمت الروح او يقول لك الحركه او يقول لك الجن هو يقصد بها الانسان الاول الاول اللي خلق هذه الكلمات هي أشياء يحس بها في وجوده رغم أنها غير مادية ولكن مع تطور الإنسان والتلقين في الكلام وكل شيء تحولت إلى خرافات وإلى أفكار فارغة بينما الآن العلم يعني أنا نجم نستعمل مصطلحات علمية ومثلا في عوض نقول الروح ونقول طاقة وفي عوض نقول مثلا عقل ونقول حاجة أخرى فمثلا فرقس يعني نبحث المصطلح العلمي لأن كل هذه المصطلحات موجودة في العلم الآن والعلم تطور خاصة مع الفيزياء الكمية وغيرها من الأمور أظن وصلنا للفكرة طبعا كما قلت لكم غدوة بيش مقابلة مع نفس الوقت مع حسين زيرو أظن دردشة بشكون يكون دردشة مع ناصر زيرو آه مع انت مع انت يمكن يعني غدوه يجيكم الاشعار خطر انا ربطته بالقناه بتاعي وغدوه شنو هو غدوه السبت اي غدوه السبت ونهار الاحد آه نتكلموا على مفهوم حقيقه آه آه الملائكه آه في الفكر الغنوصي ومن بعد نتكلموا على حقيقه الرب في الفكر الغنوصي. اذا اكتفي بهذا القدر اكتفي بهذا القدر ولو عندكم اسئله وتنشوف بعض الاسئله وسامحوني باش نكيف سيجارو. أه طبعا الموضوع كما قلت لكم يعني نحاول باش نلخص وانا على خطر طويل ياسر ومنحبش نحبش ندخل في التفاصيل واحنا في رمضان وتعبين وصايمين وتعرف كيفاش اللي صايم صايم واللي فاطر فاطر. به اذا عرفت السبب زال العجب بالفعل من من يقول ان الله هو الدهر طبعا فمن يقول الله هو الظهر، لكن الظهر ليس الزمن الدهر طبعاً، مش من يقول هذا الإسلام يقول لك لا تصب الظهر فالظهر أنا، هو حديث قدسي إنسان خرافي، هذا حديث قدسي والظهر هو أنا، يعني لا تصب الظهر فالظهر هو أنا وهنا فما مشكلة ياسر في الأديار، كنت تشوف بين فكرة الرب وفكرة فكرة الرب وفكرة الشيطان أو إبليس. يعني الظهر وإبليس هما شيئين متناقضين، يعني أنت فين موجود؟ هل أنت موجود هوني؟ كان أنت شيطاني يصبح الرب فهمت؟ كان أنت شيطاني يصبح الرب هو الشيطان وتصبح أنت رب. وعند كان أنت ربوبي، يعني ربوبي بمفهوم يعني علوي، مفهوم علوي يا علوي، يعني مفهوم تعتبر نفسك من أصحاب الخير فيصبح الشيطان هو الشيطان اذا كما يقول أينشتاين المساله نسبيه اينما تكون انت تحكم على الاشياء اذا هذا كموضوعه النقاط وضعها الحجاج كيف تفرق بين النون والباء اذا اعتبرنا من موضوعنا وضع معناها فيها طبعا طبعا وضعها الحجاج النقاط معناتها من بعد ولكن معناتها فما فلسفه كامله لو قريتوا كتاب الجفر او في نهج البلاغه أه لم تكن تكتب ولكن كانت تنطق يا اخي الحجاج جابهم فهمت؟ يعني الباء كانت يعرفوا العرب انها تنطق باء ما لا الشاعر باش يحكي باش كفاش ينطقها فهمت؟ هو وقت تكلم الامام علي في الخطبه بتاعه آه الخطبه بتاعه قال تفسير الباء من بسم الله الرحمن الرحيم فهمت تفسير النقطه تحت الباب بسم الله الرحمن الرحيم ما تعرفش مساله اخرى ان علي كان معناته عنده حسب الكتب الاسلاميه طبعا مش صحيحه ولا لا وانا بالنسبه لي نهج البلاغه كتب انا بالنسبه لي شخصياً نسب لعلي على حسب علمي هو نسب لعلي ولكن كتب في عهد الدوله العباسيه ونسب لعلي وهو مسروق من الفكر الغنوصي هذا حسب رايي فهمت وغسان اطلس مع هذا معناتها الرد بتاعي في مساله هذه أه شنو مساله اخرى تطلق العرب كريم الجن على كل ما لا يراه بالعين المجرده بالفعل جان يجن حتى المجنون هو الذي غاب عقله فهمت الجن هو الذي غاب عقله لم استوعب الفرق بين العقل والوعي هناك فرق كبير بين العقل والوعي أه مش مشكل أه العقل هو مجرد إيقونات معلومات كالكمبيوتر مثلا قلم أما مش حقيقة مش حقيقة وإنما مجرد إيقونة إيقونة سوى موجودة أو هذه مثلا القلم عنده إيقونته في مخه ما يسمى لو درست المنطق الذي يدرس في الحوزه العلمية طبعا أنا درست كثير أنا درست عند عند طبطباء المنطق في سوريا كل شيء له صورة وهذا القلم له وجود فعلي ما يسمى بالوجود المادي وله وجود لفظي وله وجود رسمي وله وجود كتابي وله وجود صورة عقلية هذه هي الإيقونة وتتغمض عينيك القلم هذا ما عادش موجود انكسر وما عادش موجود تبقى الإيقونة في عقلك فهذا هو العقل والعقل الكلي هو الذي يحتوي كل الإيقونات المتخيلة يعني الذي سوف تظهر والإيقونات التي ظهرت ما يسمى يحتوي على كان وما يكون وما سوف يكون بينما الوعي هو جانب بسيط من النفس فهمت وهو جانب بسيط لأن النفس أكبر من الوعي النفس أما يسمى اللاتخ بالفرنسية هو أكبر من الوعي والوعي هو الذي يعم النفس وبها يمكن ان تعقل الاشياء وتفهم الاشياء وتعي الاشياء يعني لو انت غير واعي تعتبر القلم هذا تشوفه بعينيك تمسه بيديك عنده صوره في مخك ولكن ما تعرش شنو فهمت بينما بالنفس وبالوعي تولي تعرف حتى نجي مثلا انا وطنجيم نتصرف بدون وعي نعمل هكا نصرف من غير وعي، ولكن وقت نفكر باش نهز القلم هذا هزان هكا، أنا قمت بعمل واعي، لأن الهدف من القيام بال... بال... بال... بالعمل هو إني نوريكم إني أقوم بعمل واعي، كما إني أتنفس بدون وعي، ويمكن أن أتنفس بوعي، ونعم فهمت، يعني نتنفس توا بوعي، نشعل السجارة السيجارة بوعي. فهمت. آه مفهوم حتى مع ذرا بوعي غسان نقط لا تكمل المعنى في, آه في أي عربي يستطيع القراءة بدون حروف المهم رجاء فهمت غسان النقط لتكمل المعنى في أي عربي يستطيع القراءة بدون, القراءة بدون حروف تقصد بدون نقط فهمت تقصد بدون نقط آآ أه... باهي خليني نشوف الأسئلة سامحوني باهي أه... راهو اسمع ما تقولوش معنتها سؤال ولا حاجة ولا اسأل حتى ولو معنتها السؤال مهما كان مهما كان ما تكسرش راسك غلطت ما غلطتش تعلم الدنيا لازمكم تفهموا اللي الدنيا هذه مجهولة باش تتعلم باش تحس باش تعيش باش تعرف. باش تفهم، باش تكون ذاتك، باش تكون ايقونتك الحقيقية، مش الأيقونة اللي فرضوها عليك أجدادك، ومش الأيقونة اللي فرضوها عليك بوك وامك، مش الأيقونة اللي فرضها عليك المجتمع، على خاطر إحنا نأتي إلى هذا العالم أيقونة حرة، فهمت عذراء، فهمت فهم يق... يعملوا القالب اللي يحبوا عليه هما، ويسكروننا مخاخنا ويردونا وأبويه يهودانها وينصرانها هو, هو والحقيقة إن الإنسان هو يكون حرة لكي يجرب لكي يعيش لكي يفهم لكي يتمتع بالحياة لكي يستفيد من الحياة رغم إن الحياة عذب. آه ابنت آه ما مصدر الطاقة ومن أين تأتي رجع كلمنا على الطاقة الطاقة يعني تكلمنا عليها، ما تكلمنا عليها قبل، فهمت؟ أول حاجة في السيونس أظن يقول لك الطاقة هي أزلية، فهمت؟ هي أزلية ماهيش ليس لها حتى في العلم نظن الحديث ما يعتبرش الطاقة لها بداية، يعني يتكلم على البيج بانج على أساس إنه بداية انطلاق الوجود، أما ما يتكلمش على الطاقة، الطاقة طبعا نتكلم عليها أكثر عندما نتكلم على الصفر المطلق. أما أنا قلت أنها الطاقة هي جاءت من الأيقونة من العدم الأخير الذي هو ظهرت فيه الطاقة، يعني العدم الأخير الذي هو يعتبر العقل أو ما يسمى الأيقونات اللي ظهرت فيه الأيقونات والطاقة ظهرت في معناتها ليس خلقا وإنما في العدم الأخير سمحت للطاقة بالظهور. غدا ما هو الموضوع؟ غدا باش نعمل مقابله مع دردشه مع ناصر زيرو على القناه نتاعو في نفس هذا الوقت وتوصل لكم الاشعار اما بعد غدوه باش نتكلم عن الملائكه بالغنوصيه. قلت ان النبات يمثل الطاقه ومنها تطور الحيوان ممكن تفصل. مو كغيو تكلمت عن المساله هذه تكلمت عن المساله هذه هنا انه معناتها بالنسبة هذا موضوع اخر يعني ثم الجماد ثم النبات ثم الحيوان ثم الانسان ولو ناخذ هذه الأربعة اشياء هذه لازمني مره نعمل لكم كما نقولوا احنا تابلو او ما يسمى مربعات باش نوريكم كل حاجه الطبلة مثلا الجماد هو يمثل ابليس والنبات تمثل الروح او الطاقه فهمت لكن الطاقه مش موجوده كان في النبات اما هنا ليش يعتبر النبات هي الطاقه لانه يعتبر الفرق بين الجماد والنبات انه رغم ان الطاقه موجوده في الجماد ايضا ولكن الغالبه في الجماد هي الماده ففي النبات معناتها غلبه الطاقه الطاقه هي غلبت فهمت بينما في الحيوان اللي يغلبه هو العقل وفي الانسان اللي يغلب هو الوعي هذا هو الترتيب وطبعا سوف نتكلم في ذلك أه نمشي ولا يمكن أن تقول أن الكونفوشية تعتبر الأكثر تفهم للطاقة لا يمكنك أن تقول أن الكونفوشية تعتبر أكثر تفهم للطاقة أكثر تطور في فهم الطاقة هل يمكن أت... طبعا طبعا طبعا طبعا ألف سيدي براتو 1996 اكثر وحود يفهموا في الطاقة هما الاسيويين الشرق الاقصى ما نكذبش عليك انا تعلمت من عندهم ياسر فهمت المشكلة اني عمري ما قريت اما هذايا تعلمته <تصفيق> <تصفيق> عن طريق القراءة لفهم الطاقة والأشخاص اللي تعلمت من عندهم كانوا دائماً يعتمدون لفهم الطاقة للأديان الفلسفية الكونفوشية والبوذية وغيرها فهمتها هذاك علاش أنا قلت لكم البوذية لا تؤمن بالتناسخ يعني تو مثلاً الهندوقية تقول لك الإنسان كيموت يعاود يرجع بينما البوذيه تقول لك الانسان كيموت ما عادش يرجع علاش على خاطر تعتبر لب الانسان طاقه البوذيه تعتبر الانسان هو جسم وطاقه فهمت والطاقه شيء طبيعي بوذا يقول لك عندما يموت الانسان توزع معناتها لبه يوزع على بقيه الموجودات وبالفعل الطاقه هي شيء يعني عندنا كيف كيفه ما غير الاختلاف بيني وبينك كيفاش نستعمل الطاقه وكما قلت لكم ثم اربع أبواب للطاقة ثم ما يسمى الأبواب اللي الأبواب أه نسميها الأبواب ايش أه نسميها الحواس الخمسة هذه الأبواب الكبيرة ثم الأبواب الأخرى الثانية هي الأبواب ما يسمى بالثقب الثقب الأربعة ثقب أو خمسة ثقب في بدل الإنسان هذوما معناتها يعتبروا أبواب أو نوافذ للطاقة وفما ابواب اخرى هي ما يسمى الاطراف الاصابه مثلا وانت تعمل هكا شفتوا تعمل هكا ولا تعمل هكا هذيك تجيب لك طاقه وكل وحده عندها اسم وفما ما يسمى الشاكرا الانواع الشاكرا اللي موجودين هذيك يدخلوا منهم وفما ما يسمى بالطاقه اللي تجي عن طريق ما يسمى علاج بالابر هذيك كلها انواع من الطاقه هل يمكن ان تقول ان به صحيح كريم ازول كيف نتعامل مع الخوف الخوف من ماذا لازم تحدد الخوف من ماذا الخوف من الموت الخوف من المرض المهم السبب السبب الرئيسي للخوف هو الجهل ان خفت من شيء فهمت فتعرف عليه والا لو تحب تتعرف عليه بالكده طبق القوله نتاع الذي هي قوله غنوصيه تقول ان خفت من شيء فقع فيه فالخوف منه اعظم من الوقوع فيه، وذي جربتها انا اول مره شديد في الحبس ما نكذبش عليكم يعني وقع لي شويه من الخوف، خاطر ما نعرفش شنو باش فهمت؟ لكن وقت انتهت عمليه الحجز الاولى والثانيه وتعديت للمحكمه ودخلت للسجن، الخوف انتهى، خاطر عرفت خلاص هاي حكموا علي يعني في السجن. اما كفتره الايقاف ومثلاً تبدأ مش تتعدى في المطار يوقفوك وكذا هذا هو الخوف الخوف هو الجهل في الحقيقة أنا قتلت تقريباً الخوف كلياً في حياتي بالاعتماد على أن ما عندي ما خاصر شيء عشر سنين زايدة عشر سنين ناقصة اللي بشوقع بشيقع لأن بالنسبة لي الحاضر هو محتوم مقدر من الجمشة نغيره فهمت كان طاحت عليا توا حجره كسرت لي راسي وقتلتني راهو نتيجه انا عملت عمله ولا ظروف حولي غير مناسبه اش تحبني نعمل انا انا من انا انا مسير في الحاضر كان حاجه باش نبدلها ان بعد يمكن جمعه باش عليها حجره ناخذ احتياطاتي من توا باهي ما هو الصفر المطلق والصفر النسبي احمد كريم لازمك تسمع الفيديوهات اخي باش تعرف شنو معناها الصفر المطلق والصفر النسبي. هل الانسان بحاجه ضروريه للميثولوجيا ليعيش؟ الانسان بحاجه لا، الانسان لي... ليس بحاجه لشيء لكي يعيش، يمكن ان يعيش، لكن قل لي كيف يعيش؟ هل يعيش مرتاح؟ هل يعيش متوازن؟ هل يعيش مطمئن؟ لو يعيش يريد ان يعيش مرتاح ومتوازن، يجب له ان يعني يكون له ايمان. ايمان قد يكون باي شيء حتى بالماده. فهمت؟ ايمانك بالماده، ايمانك بالعلم، ايمانك بنفسك، الانسان لا يمكن ان يعيش بدون ماد، بدون ايمان، لان الذي يفرق الانسان على الحيوان هو الايمان، ما تنجمش تعيش حاله فوضويه، والوجود هذا كله محدود، فهمت؟ يعني لا يمكن ان تعيش بدون اطار، فهمت؟ ها رسم الحروف من الحروف السريانيه هل استعار العرب لرسم الحروف من الحروف السريانيه مش هو ما برك راهو كلهم استعملوا حتى اللاتينيه كلهم اخذهم من بعضهم فهمت يعني ثم الحروف الساميه كلها اخذت من بعضها وعندك الحروف اللاتينيه كلها اخذت من بعضها اذا ثم معناتها تشابه من بيناتهم شيء طبيعي تطور هندس مثل يا في كتاب عند الهندوس مثل نهج البلاغة لا علم لي ينسى الخرافي لو ترسل لي هذا الكتاب ما هو كيف الاتصال بالعقل الكلي أي الوعي الكلي أو ياسين هذا موضوع آخر هذا موضوع آه هذا هذا مع الاتصال بالعقل الكلي أول حاجة فهمت لازم تكون عندك القنوات الاتصال تكون قوية وأكثر اللغة العقل الكلي راهي مش كيما اللغة نتاع البشر، لغة العقل الكلي هي لغة داخلية، فهمت؟ ماهيش لغة خارجية ولا تستعمل فيها الكلمات وإنما تستعمل فيها المشاعر والأحاسيس، فهمت؟ نجمو نقولوا الخيال مش المشاعر، العقل الإتصال بالعقل الكلي يكون بالخيال والإتصال بالنفس الكلية يكون بالمشاعر. هل الوجود سابق للماهية؟ هل الوجود سابق للماهية؟ أه ما فهمتش سؤالك منيح هل الوجود سابق لما هي تعاود لسؤال بتاعك هل تؤمن بالجن الجن ما من نؤمنش بيها ما نؤمن بالطاقة السربية والطاقة الايجابيه طبعا أه هل حجر حجر الفلسفة الحقيقي هل حجر حجر الفلاسفة حقيقية أم خرافة؟ حجر ياسين ما فهمتش السؤال نتاعك هل حجر حجر علاه شعرك طويل تشبه المراة خلي شوية رجولية آه آخي آه ش... تطويل الشعر هو آه أول حاجة آه لو تعود للتاريخ آه معنتها لا يحلق شعره إلا العبد هو الذي يحلق له شعر بينما لا تعود للملوك والرسل وحتى محمد كانت ضفيرته تظهر له ما نعرفش شكون ضفيره محمد وعيسى كان شعره طويل آه واول حاجه الشعر الطويل معناتها هذا بصفة عامه يعني ليس ليس له هو ليس علاقه للرجوله للبلوطه بالعكس اكبر المقاتلين والمحاربين جنكيز خان وغيرهم عندهم شعر طويل اخي صلح معلوماتك هذه مساله وهو من علامة الرجولة بالعكس من علامة الشهامة ومن علامة النبل هذه حاجة حاجة ثانية الشعر مهم جداً للطاقة لجذب الطاقة هذه مسألة ثانية المسألة الثالثة أنا دائماً متعود انطور شعري انقصه ساعات صحيح أما هدية ما عندها طبيعة فيها اني انطور شعري وحاجة رابعة ما نلقاش وقت باش نمشي للحجام okay. نعمل حاجة أخرى ما أهم. ما أصل المخلوقات ما فماش مخلوقات فما ظهور أخي ما خرجت من الدين إلا ليوجد لنفسي أيقونة خاصة راجل لازمك تلقى الأيقونة متاعك لازمك تلقى الأيقونة متاعك تلقاها راه متسرعش عندك الحياة كلها أه حجر الفلسفة وجود ولكن التغيير في النفس وليس في المعدن الفلسفه رأي الفلسفه ليس, ليس فما هناك فلسفه يسموها الفلسفه الروحيه هذه يعني مصطلحات الفلسفه تعتمد على الخيال تعتمد على العقل لا تعتمد على النفس الفلسفه هي طريق للخيال وللتصور الافتراض ويستعمل فيه المنطق والمعقول وغيرها من الامور بينما وجود نفسك لا يكتفي بالوصول لل الاستعمال أنت الوصول للعقل الكلي او ما يسمى يعني المهم هو الوعي فهمت نفسك تنجم تبدلها نفسك ماكش بتبدلها بالفلسفه صحيح المعلومه مهمه تساعد على تغيير النفس ولكن النفس لا تغير الا بالعزيمه بالعزيمه شنو أنا نقصد بالعزيمه ليس بالضغط ليس بمفهوم الضغط اول حاجه الغنوصيه لا تطلب منك ان تغير نفسك، وانما ان تجعل ما في نفسك طبيعه، خاطر يقول لك ما في الطبع لا يتغير، فهمت؟ ومن هو اصله ما من الافضل ان يبقى ما، اذا الغنوصيه لو انت انسان شرير، فهمت؟ على الاقل كون مبدع في الشر نتاعك، فهمت؟ والا استعمل الشر نتاعك لاعمال خيريه، يعني تنجم تحول المساله كما انسان كذاب يولي ممثل، ويولي يعني يولي مبدع في تضحيك الناس ولا في فرجه الناس انت قلت انك مؤمن بان الباء معناها فيها وان رسمها يحتوي معناها الباء والتاء والنون وضعت بنفس الرسم كيف تس... الباء والتاء والنون وضعت بنفس الرسم لا وضعت بنفس الرسم ولكن لم توضع بنفس الحروف فهمت معناتها بالنقط، فهمت؟ وفما انواع من الباء، فما الباء في وسط الكلمه، والباء في اخر الكلمه، والباء، وهذا يعود الى علم الجفر، ما يسمى بالكابال عند اليهود. هذه فيها معناتها مفهوم مثلا الميم. فهمت؟ ولا النون،, النون فهمت؟ يعني هذه كلها عندها معنى، فهمت؟ مش مش صدفه. أنا مانيش مختص ياسر، درست الجفر ودرست الكابال، لكن معناتها ديما تبقى، معناتها مسألة لازم واحد معناتها يبحث فيها يكون مختص في هذاك الأمور. ومن ناحية أخرى كلامك يدل على أن اللغة العربية هي الأيقونة الحقيقية، لا ليس صحيح ليس صحيح أي لغة، أي لغة. فمثلا مثلا الزاد انت على الأمازيغية، الزاد انت على الأمازيغية ترمز للإنسان. الانسان بدون اصل هو الانسان الحر الذي ليس له راس يعني ليس يعني الانسان بصفه عامه كل اللغات حتى ال بي سي دي عندها معنى فهمت لا لا ليس هناك لغه افضل من لغه وكل واللغة العربيه تعتبر يعني عملت تقدم كثير نتيجه الدين الاسلامي كانش رايكم عندها حتى اي قيمه من أول من استطاع الوصول لهذه المعرفة وكيف كان ذلك ولماذا ليست منتشرة مثل الأديان هذه المعرفة وصلها الإنسان الأول قبل التاريخ عندما لم تكن الكتابة عندما كانت الحضارات الكلامية ووصلها الإنسان عندما كان في مرحلة ما يسمى بالطفولة البشرية وهي الذي جعلت الإنسان عاقل عندما سأل السؤال وقال من أنا؟ ماذا أفعل هنا؟ ماذا موجود وراء الغابة؟ ماذا موجود وراء الجبل وبدأ يتساءل التساؤلات ورفع رأسه للسماء ونظر إلى الشمس وبدأ عندما تجمع البشر حول النار وسأل معنى النار وكما يقول في الأبانشيدا عندما لا يجد نور الشمس وهي موجودة في القرآن هذه نفس القولة بتاع الأبانشيدا ماذا أفعل قال له تتبع نور القمر وعندما لا تجد نور القمر تتبع نور النجوم وعندما لا تجد نور النجوم تتبع نور الشمعة وعندما لا تجد نور الشمعة تتبع داخلك وأحساسك وهي نفس الفكرة اللي موجودة في ما يسمى القرآن ونظرت نظرة في النجوم فقلت هذا ربي ثم في القمر وهذا ربي والشمس وهذا ربي ومن بعد قلت في الحقيقة في الأخير فأنت اللي أنا الله هو في داخلي الرب اللي يبحث عنه البرة هو موجود في داخلي وفي ذاتي لماذا ليست منتشرة مثل الأديان لأن مع الأسف هذا العلم يجعل الإنسان حر في الأول لم تنتشر مثل الأديان لأن لم يكن الجميع يستطيع أن يطلع عليها وهي صعبة الفهم وهي معرفة الذات ولكن لو انتشرت وعرفت فهمها الناس حتى حد ما عادش نجم يحكم في حد، وذاك علاش انا أقول حتى حد ما رب حد، كل واحد رب نفسه، اذا هذا لو تتعلم اللي يتكلم عليها افلاطون ما يسمى بالمدينه الفاضله اللي يحكم اللي موجود فيها الحكماء هم اللي يحكموا وهما المحكومين، هذه المعرفه لا تساعد رجال الاموال، لا تساعد اصحاب السلطه واصحاب القوه اللي يحبوا يستغلوا الناس، لأن لو هذه المعرفة عرفت إذا سوف يصبح الناس سواسية في الحقوق والواجبات وفي الثروات وفي المعرفة وفي العلم، ما واحد خير من الآخر إذا هوني ما عادش فما أغنياء ما عادش فما فقراء ما عادش فما جهال ما عادش فما علماء، يوليوا الناس الكل كيف كيف، وإحنا في الحقيقة ماناش كيف كيف، لأن هناك ناس محتاجة للدين باش ما تسرقش وهناك ناس. تؤمن ان السرقة هو فعل غير جيد فلا تسرق لماذا اليوم المسيحون بالجن لم يذكر في مصادرهم الجن فهمت يؤمنوا بالليزيس بخي فونتوم بشبيح بحاجات أخرى فهمت هل الجن حقيقة مجرد تعبير عن طاقة غير معروفة المصدر الجن ليس حقيقة هو مجرد تعبير عن طاقة معروفة الآن المصدر معروف غير معروفة المصدر به مش مشكل شكرا اهري الجن هي خرافه يعني في بيننا خرافه آه محمد آه على الشعر طويل تي ما تو ما زلت تعاود نفسه نفس السؤال آه ما سر الاهرامات الاهرامات هي جلب للطاقه هذه مساله اخرى ساره هل تدري ان آه البيت اللي يكون ما فيهش اثاث ياسر هو البيت اللي يجلب الطاقه على قد ما بيتك مثلا بيت نومه بتاعك تكون بسيطه وتحاول مثلا تحط كواتروات لوحات مربعه او مثلثه وتكون معوجه على خاطر الطاقه لا تدخل في الشيء المملوء حاول تكون كل شيء خفيف فهمت حتى الباسك خفيف فهمت آه هذاك الكل يجبد لك الطاقة مش تلبس حجاب ونقاب وواحد والله تولي مش طاقة تولي تولي حجرة فهمت؟ آه حتى الرسوم الرسم الاشكال فما زهرة الحياة وغيرها فما عشرة الرسوم كل رسم يجيب طاقة معينة آه إذا آه ما يسمى البساطة البساطة في الحياة آه كثرة الادباش انا ماعتقدش ما عندي دبش هوني باي. ما في بيت النوم تاعي عندي فارغة ما فيها شيء، فهمت على الأقل نرقد نستعمل الطاقة، رغم إني أنا معناتها ما نحبش الأثاث ياسر، لكن لو تشوف عندي كان هذه البلاصة معبية على خاطر فيها خدمة ياسر، أما ما نقعدش في حدينا. أه يا أخي تونسي كريم. باهي. باهي. في رأيك أستاذ ما هو الكتاب الذي يعتبر مدخل الغنوصية هو الأبانشيدا الأبانشيدا 1300 صفحة 108 صورة أقرأ الأبانشيدا يعني تتبدل حياتك حياتك كاملة تتبدل ولو حتى ما تفهم شيء هل هناك روح في الجسد؟ ليس هناك روح هناك طاقة ليس هناك روح الروح هذا تسمية دينية نجم نستعملوها لو تقصد بالروح الطاقه نعم هناك روح لو تقصد بالروح والروح من امر ربي يقول لك لا ليس موجود كتاب الابانشيدا مترجم بالعربيه ولكن ليس كامل لعبد السلام الزياني اكتب الابانشيدا عبد السلام الزياني على الاقل تاخذ فكره اما هو ترجم مرتين الابانشيدا ترجم في عهد الدوله العباسيه ولكن ضاع وحرق ولم يعد له وجود وكانت ترجمه كامله وهناك ترجمه ثانيه لعبد السلام الزياني تونسي يعيش في دول اسكندنافيه وترجم الكتاب يعني اما ملخصا ليس الكل موجود بي دي اف وتلقاه على الانترنت. بار فيري ما نحبش نقرا يا اميره بال بالانجليزي مانيش ياسر انجليزي انا لا اتكلم الانجليزية لا اتقن الانجليزية ياسر فهمت ما ياسر انجليزي ما شاء الله ما فهمت كل ما شاء الله <تصفيق> <تصفيق> لا ليس ما شاء الله ازول أنا ازول تحيه انسانية اليكم تحيه اي ناس يريد ان صلعا في قرآن انا اي شيء عن جزء الجن اي شيء عن جزاء الجن في الأخلاق لا موجود مش في القران اما ذكرها في الاحاديث ان فما جن بش يدخل الجنه وجن بشتغل يدخل النار واستمع نفر من الجن قالوا ان قران عجبا يعني كل المسلمين فما المسيح قالوا لك فما اليهود وفما الوان بتاع جن وفما فهمت المهم فضايح ما طبيعه الع... ما طبيعه العلاقه والتفاعل بين الطاقه والشكل حكايه امل هذا موضوع وحده أسمع راهو تلقاو أنا من الجمش نعمل كل شيء يعني الطاقة الطاقة آه، والأشكال والطاقة والأكل الطاقة واللبس الطاقة في كل شيء الطاقة هي كل شيء فهمت أه فما موضوع كبير يا حكاية أمل هذا يقولون الملح يبعد الشيطان من البيت والأن عرفنا أن الملح يبعد الطاقة السلبية فهمت؟ يمكن يمكن رجاء يمكن فما يسر أشياء تبعد الطاقة السلبية فما بشر يعطيك فما فما شخص تقعد معاه يجبدلك طاقتك فما شخص يعطيك طاقة إيجابية فما شخص يعطيك طاقة سلبية مسألة الملح السكر. الأحجار الكريمة كل واحدة عندها نوع من الطاقة قرأت كتاب لزكريا ذكر فيه أن الأهرامات بنيت نجمي نوكيا كان يكون الظهر فيها الأرض لكوكب نيرو أي يعني يمكن يمكن يعني هي بنيت على حسب النجوم على كل حال الأهرامات وديك قصة أخرى أشعر بأن كلامك هو كلام الصوفية الفلاسفة وليس طقوسيه في الصوفيه تتحدث عن الكون وزمنه والذات الاول وعالم النفس وعالم الروح وعالم العقل وعالم الذر وغيرها من الافكار الصوفيه هي ليس صوفيه هي عرفانيه ليس صوفيه طقوسيه طبعا هي صوفيه سنيه او صوفيه يقول لك ثم طبقات يعني ثم حجوب ترفع واخر صوفيه وتتوصل ما انت مش تعرف الحقيقه الكليه في الصوفيه هو انك تصل للالحاد يعني هذيك هي يعني في الاخير تنظر نفسك للمرآت وترى وتتعجب وترى عظمة الرب ثم عندما تثبت في ذلك الرب تلقاه نفسك السؤال من فرق بين الصوفية والغنوصية الصوفية هي إخفاء الغنوصية داخل مذاهب دينية منها الإسلام لأن الغنوصيين لو يظهروا كغنوصيين يقتلوهم فإذا يعمل رواحهم صوفيين على أساس أنهم مسلمين ويوريك الطقوس وكذا وهو يصلي وهو يسوم وكل شيء ولكن هو في السر يتمعن ويتفكر يقول لك مثلا عنده صوف يقول لك تفكيره ساعه خير من عباده الف سنه فهمت؟ هل انت متزوج؟ مانيش متزوج. الاصل الوجود مده مد... هل اصل الوجود ماده وطاقه؟ ليس اصل الوجود ماده وطاقه، اصل الوجود هو العدم، اما الوجود هوني يعتمد على الطاقه والماده. فهمت؟ الوجود هو طاقه وماده. والعدم فهمت؟ هو عدم وهو العدم الاول والعدم الثاني العدم الاول والعدم الثاني اذا هذه المساله محمد قال الروح من امر ربي لانه عجز عن الاجابه والمعرفه اي هذاك مش, مش تحبوا يجاوب هو كي تجي تشوف عندما قال الروح من امر ربي آه معناتها معناته كانوا قال الروح قال الطاقه من العدم لو افترضنا ان العدم هو الله فهمت اذا كلامه معقول من امر ربي يعني من امر ربي أنت يعني من العدم الطاقه من العدم كيفاش تلقى في القران مره الشيطان كان اي لا لا لا هو ما يقولش تلقى في القران مره الشيطان كان من الملائكه ابليس كان من الملائكه والشياطين هم اولاد ابليس فهمت الشياطين هم يا اما الجن الكافر والا اولاد ابليس فهمت الجن كيف يسمى الشيطان فهمت أما يقول لك إبليس ينكح نفسه يبيض بيضة ودَرَشْنَوَه أيَّا طيب شن نوقف أنا طولت عليكم يسر اتقل علاقة بالشكل كالمثلث والأهرب طبعا بالمثلث وبالمربع والأشكال فما الأشكال السحرية فما أشكال لو مثلا نعطيكم يعني تجربة تو مرة نعملوها أن تشد محبس فيه نبتة ميتة ذبلت ما ماتتش طبعا كلها معنتها ذبلانه تبقى مثلا اسبوع ما من بعد نعطيك شكل تحطه تحتها وتسقيها شويه بالماء شويه فهمت وفي بعض الاحيان ما تسقيهاش نجم نجربوها على نبته صغيره بعد في ساعه في ساعه تشوفها نورت الطاقه طلعت لها فما عده تجارب في المجال هذه والعلم الان يبحث في هذه المساله المهم اعتقد ان الذين يزعمون انه موجود ككائن عظيم هو في الاصل مجرد طاقه مسيره القوانين الفيزيائيه للكون مانيش متفق معاك 100% ولكن رايك مقبول اي آه آه آه نمشي آه غدوه كما قلت لكم مع ناصر زيرو دردشه من فضلك فهمت؟ آه اذا آه اذاك آه انا طبعا باش آه اكتب التعليق تحت الفيديو بعد لا يكمل البحث البث وتو الرابط نتاع البي دي اف نتاع الابانشيده ونحط لكم الرابط نتاع المقابله نتاع غدوه آه جي وبحذانا ضيوف لو سمحتم دردشه ما نعرفش عليها شنو مع الاخ ناصر زيرو تحياتي تنميرت وشكرا ومع ألف سلامة وألف تحية وكثير من الطاقة الإيجابية ومن أجل الحياة الحياة الحياة تحيتي